Numiri de ultim moment la poliția română. Ministrul Carmen Dan a semnat în puternicirile. Noi numirii la poliția română. Potrivit unui comunicat remistirii pe surse, la propunerea a F-ului poliției române, ministrul afacerilor interne. Carmen Dan, a semnat astăzi actele administrative pentru împuternicirea în funcțiile de adjuncția a Inspectorului General al Inspectoratului General al Poliției Române ale Chestorului de Poliție Victor Vilia Preutesei sublinierei comisarului sublinierei F de Poliție Ciprian Miron. Închestorul de poliție Victor Vilia Preute se-a ocupat până în prezent funcția de director al Unicii Centrale de Analiza Informațiilor, structura poliției române care a realizat sublinierei coordonat proiecte importante la nivel național sublinierei internațional, în domeniul de prevenire a infracționalicii. Comisarul sublinier F de policie Ciprian Miron a ocupat până în prezent funcția de adjunct al inspectorului sublinier F al inspectoratului judecean de policie Cluj. Anterior, domnul Miron a ocupat funcții de execuție sublinierei de conducere în cadrul poliției române, a fost ata sublinierea de afaceri interne în Statele Unite ale Americii, subliniere i a absolvit, în anul 2009, cursurile Academiei FIA din Quantico, Virginia.